Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Δημήτρη Γκάτσικα από την ΕΡΤ. Η ελληνική πρόταση για πλαφόν στο φυσικό αέριο είναι από τι βασικέ που έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Θα ήθελα να σα ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι βρισκόμαστε κοντά σε μία λύση με βάση το ορόσημο τη 20η και 21η Οκτωβρίου στι Βρυξέλλε και ποιε άλλε προτάσει συζητούνται. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει πια κοινό τόπο στο Συμβούλιο ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή. Δραστική ευρωπαϊκή παρέμβαση προκειμένου να πέσουν οι τιμέ στο φυσικό αέριο και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι προτάσει τι οποίε επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι αισιόδοξο ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αφού έχει γίνει η σχετική επεξεργασία σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Ενέργεια, θα μπορούμε να αποφασίσουμε μια τέτοια παρέμβαση. Χαίρομαι μετά από επίμονη προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και των ειδικών που μας συμβουλεύουν. Οι προτάσει αυτές έχουν πια οριμάσει, έστω και με καθυστέρηση. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά έστω και αργά η Ευρώπη πρέπει να κάνει το σωστό, να ενωμένει, να αξιοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη δύναμη που έχουμε ως ευρωπαϊκή οικογένεια, να κατεβάσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου, διασφαλίζοντα ταυτόχρονα την ασφάλεια του χωριά. Κύριε Πρόεδρε Γιάννης Χρυστάκος από το ΜΕΓΑ, είδαμε στη συνεδρία της πολιτικής κοινότητα την παρέμβαση και τη συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερτογάν. Είδαμε κάποιες δράση από την ελληνική πλευρά. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε ποιο ήταν το κλίμα μεταξύ και των υπολείπων ομολόγων σας. Άλλοι ηγέτε εδώ με του οποίου προφανώ συνομιλήσατε, ποια, ποια ήταν το κλίμα που αποκόμισαν από την εμφάνιση του εδώ 24 ευρώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, κύριε Ξητάγω. Δεν πρόκειται να μιλήσω για λογαριασμό του Τούρκου Προέδρου. Θα επαναλάβω ε, αυτό το οποίο ε, είπα και το πρωί, ότι η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να αφήσω ε, καμία ε, πρόκληση να περάσει ε, ε, αναπάντητη. Πιστεύω ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα είδαν αυτό τον διάλογο, έβγαλαν τα συμπεράσματά του. Ε, από αυτή την πλευρά θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων η οποία έγινε μπροστά στους ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και μπροστά σε όσους ηγέτες συμμετέχουν σε αυτό το καινούργιο και πιστεύω ε, επιτυχημένο πείραμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Κύριε, Ψαρά. Ούτε, κύριε Πρόεδρε Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ. Ε, είχατε απάντηση του Ερντογάν στην ερώτησή μας για το τι εννοεί όταν λέει ότι θα έρθει βράδυ. Ήταν αμφίσιμη. Εσεί όμω πώ την ερμηνεύετε, Τη θεωρείτε ω απειλή η επίθεση κατά τη Ελλάδα. Επειδή εξ όσων μπόρεσα να, να, να ακούσω από την μετάφραση ακριβώ ήταν αμφίσιμη, θα πάρω την καλή ερμηνεία, κυρία Ψάρα, και θα πω ότι όχι. Δεν ήταν απειλή κατά τη Ελλάδο, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα, θα συγκαρτήσω μια άλλη τοποθέτηση την οποία έκανε ο έκανε, ότι η Τουρκία ε, δεν έχει καμία ε, βλέψη ε, ε, ως προς την ε, εθνική κυριαρχία. Καμία άλλη χώρα Συγκρατώ αυτή την τοποθέτηση ως ένα σχόλιο στην θετική κατεύθυνση. Ελπίζω μόνο να έχει και συνέχεια και να σταματήσει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη ρητορική αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας όσον αφορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καντέλις. Γιάννης Καντέλις από το Sky. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, είχαμε δει στο παρελθόν την Ελλάδα να ζητάει κυρώσει για την στάση της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι κάτι που είναι στο τραπέζι, είναι κάτι που σκοπεύεται να το θέσετε στην επόμενη Τακτική Σύνοδο και σημειώνω εδώ ότι ε, μόλις θες ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συνάντησή του με τον κύριο Μπόρελ, έβαλε θέμα κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Τουρκίας. Κύριε Γνωρίζετε και έχετε παρακολουθήσει αρκετά Ευρωπαϊκά Συμβούλια ότι υπάρχει ένα πλαίσιο αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δίνουν τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ακολουθήσει και αυτό το δρόμο σε περίπτωση που η Τουρκία ξεπεράσει κάποιες κόκκινες γραμμέ. Άρα το πλαίσιο αυτό υπάρχει και ελπίζουμε αυτό να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει πράξη. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω επίση μια ακόμα διάσταση τη συζήτηση που αφορά στι κυρώσει, ότι με βάση το 8ο πακέτο των κυρώσεων που έχουν εγκριθεί πια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει για πρώτη φορά η δυνατότητα επιβολή κυρώσεων σε τουρκικέ οντότητε και φυσικά πρόσωπα που κρίνεται ότι παραβιάζουν τι κυρώσεις προς την Τουρκία εξάγοντα ευρωπαϊκά προϊόντα στη Ρωσία μέσω της Τουρκίας. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό ως προς την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην ε, υπάρχει αυτή η πραγματικότητα η οποία συνεχίζεται, να υπάρχει μια μεγάλη χώρα η οποία ουσιαστικά παρακάμπτει τις κυρώσεις εις βάρος όλων των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες εφαρμόζουν τις κοινώσεις. Είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Φωσκουράκη. πρόεδρε. Η Σοφία Θεσουλάκια, ο Τόπεν. Ήθελα να ρωτήσω μετά το επεισόδιο που μάθαμε ότι δινύχθη μεταξύ ημών και του Τούρκου Προέδρου, πιστεύετε ότι εκτονώθηκε κάπως αυτή η πίεση των τελευταίων μηνών μεταξύ των δυο σα και μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκία. Μπορεί να λειτουργήσε δηλαδή ω βαλβίδα εκτόνωση αυτό που συνέβη θες. Ευχαριστώ. Θα, θα το ευχόμουν, διότι ξέρετε, είναι καλό μερικέ φορέ ε, αυτά να λέγονται δημόσια, τουλάχιστον δημόσια προστά σε, σε άλλους και να μην παρουσιάζονται οι απόψεις της Τουρκίας μόνο στα πλαίσια μονολόγων. Ίσως ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είναι συνηθισμένο να του απαντάει κανείς στις απόψει τις οποίε διατυπώνει. Έτσι όμως δουλεύουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έτσι δουλεύει και η ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα και θέλω κι εγώ να πιστεύω, τα Φασουλάκη, ότι ενδεχομένως αυτό το, μην το πούμε, επεισόδιο, το πούμε αυτή η ανταλλαγή απόψ να μπορεί να λειτουργήσει εκτονοτικά και να μπορέσουμε επιτέλους να δρομολογήσουμε μια αποκλιμάκωση των φραστικών εντάσεων για να μπορέσουμε να καθίσουμε επιτέλους, όπως έχω πει πολλές φορές, να, να συζητήσουμε και κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, αλλά να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και στο τραπέζι των συζητήσεων για το, για το ένα κύριο ζήτημα το οποίο αποτελεί ιστορικά τη βασική μας διαφορά και αυτό ε, ε, αφορά την ε, οριοθέτηση των ε, θαλασσίων ε, ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Σπύρο Μαριλάτο από τον Αντένα και το ΑΠΕ. κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σα πω ότι κάποιοι πιθανολόγησαν πριν από την σύνοδο στην Πράγα ότι υπήρχε μια, ένα παράθυρο για συνάντηση με τον κύριο Ερδογάν. Κάτι Λίγο πιο δω... δυνατά, κύριε δεν σα ακούω. Λέω κάποιοι πιθανολόγησαν πριν από τη σύνοδο τη Πράγα ότι υπάρχει ένα παράθυρο για συνάντηση με τον κύριο Ερδογάν. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ανταυτού μάθαμε το χθεσινό επεισόδιο και την προκλητική συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου. Θέλω να ρωτήσω εάν μετά από αυτό τι αίσθηση σα αφήνει αυτό το δείμενο στην πράγα. Θέλω να ρωτήσω αν είμαστε εγκύτερα σε ένα θερμό επεισόδιο, σε μια εκτόνωση. Και επειδή σας, ο φακό σα συνέλαβε, αν μου επιτρέπετε τον όρο να συνομιλείτε με την κυρία Φόντερ Λάιεν σήμερα το πρωί και με κάποιου άλλου ηγέτε και είδαμε να του αφηγήσετε το τι έγινε μετά την προκλητική συμπεριφορά του κ. Ερντογάν, θέλω να μάθω αν του είπατε κάτι παραπάνω που ο φακός και ο ήχος δεν ήταν εκεί για να το αποθανατίζει. Σίγουρα τους, ε, τους είπα, αλλά δεν χρειάζεται αυτά να τα ε, μοιραζόμαστε δημόσια. Θα επαναλάβω και πάλι ότι όλοι όσοι συμμετείχαν ε, σε αυτήν την ευθέσινη άνταλλαγή ε, απόψεων, πιστεύω ότι ε, σχημάτισαν ε, άποψη για το ποιο ε, προκαλεί, για το ποιο ε, ε, υιοθετεί μια επιχειρηματολογία η οποία σίγουρα δεν... δεν ταιριάζει και θα έλεγα στο γεωπολιτικό πλαίσιο το, το σημερινό αυτή η αναβίωση ε... Ε... Ε... ιστορικών ε... φαντασιώσεων παλιών ε... αυτοκρατοριών αυτή θα έλεγα η περιφρόνηση, η έβρακτη περιφρόνηση στο διεθνές δίκαιο αυτές είναι έννοιες που δεν νομίζω ότι ταιριάζουν στον σημερινό κόσμο και πιστεύω ακράδαντα ότι η Τουρκία αν θέλει πραγματικά να έχει όπως ισχυρίζεται ότι θέλει Όπω μα είπε, θες ο κ. Σεπτόχαν, μια παραγωγική και ουσιαστική θέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σχέση που και εμείς θα τη θέλαμε, θα πρέπει πια να έχει αντιληφθεί ότι πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα βρει κανένα, κανένα ε, σύμμαχο ε, εντός της ευρωπαϊκής ε, οικογένειας ε, που να την υποστηρίζει εφόσον ε, ε, εξακολουθεί να πορεύεται σε αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.